Seuraavaksi tarkastelemme, mitä ovat kromosomit, mistä löytyvät geenit. Tämä on mikroskopi kuvaa, johon on poimittu nyt ihmisen kromosomit, vastin kromosomiparit, 1, 2, 3, nelonen ja niin edespäin ja yhteensä 23 kappaletta kromosomi pareja. Ihmisellä siis näitä löytyy tämän verran. Tämä vaihtelee aika lailla eri eri lajeilla, kuinka paljon näitä kromosomia sitten löytyy. Se on lajikohtaista. Mutta kuten nyt jo kuvassa näkyy, näiden kromosomien koko on hieman erilaista. Ja jos tästä nyt vähän enempää tolkkua saa tästä kuvasta, niin laitan tämmöinen havainnollisesti piios, jossa on nyt merkitty 23 kromosomia. Jos ajatellaan vaikka Kalle Päätalon tuotantoa, joka on kirjoittanut miljoona sivua hyvää luettavaa, niin olisi aika vaikeaa lukea sellaista kirjaa, jossa kaikki Kalle Päätalon tuotanto olisi yhdessä niteessä. Sama juttu on kromosomien kanssa. Tämä perinnöllinen tieto on palasteltu kuten kirjoihin eri osiin ja näin ollen saadaan tämä oma toimimaan. Jotta nyt nämä kromosomit pystytään kuvaamaan, niin nämä ovat näkyvissä siinä vaiheessa, kun solu on jakaantumassa. Silloin kromosomit ovat pakkautuneet tällaisiin X-muotoon normaalisti, kun solun tumassa, näitä kromosomissa olevia geenejä, niistä tehdään lähetti-RNAta, niin nämä kromosomit ovat purkautuneet, ne ovat tällaisena kromatiinirihmana siellä solussa. Ja muistakaa tämä, eli ainoastaan silloin, kun solu on jakaantumassa, niin ne ovat tämmöisessä muodossa ja mikä tämä muoto sitten on? Vielä mainintana se. Nyt kun solu on jakaantumassa, niin tästä samasta kromosomista on tehty kopio. Tämä on niin sanotussa T double kromosomimuodossa, eli rinnalla on kromosomikopio, joka on sitä varten tehty, että kun solu jakaantuu, niin tämä tieto jakaantuu sitten kumpaan syntyvään soluun. Tämä jossain vaiheessa solun jakaantumista, niin tämä kopio syntyy tuohon rinnalle ja nämä ovat kiinni tämmöisellä sentromeerin avulla toisissa. No miksi kuvassa on vain 23 kromosomia? Niitähän pitäisi olla ihmisellä 46 ja aivan totta. Tämmöinen kromosomisto löytyy ihmisen soluista ainoastaan soluissa, eli munasolussa ja siittiöissä. Ja normaalissa toimivassa solussa näistä kromosomeista löytyy kappaleet, jotka ovat tulleet äidiltä ja toinen kappale, joka on tullut isältä. Katsotaan seuraavaksi kromosomin rakennetta. Täällä on otettu suurennosta jostakin kohtaa kromosomista ja suurennettu, suurennettu, suurennettu isommaksi siten, että näkyy pelkästään tämä DNA-rihma. Ja siellä jossakin kohtaa on tietty geeni. Geenissä on eksoni, introni ja eksoni, Ja siitäpä, siitä kohtaa voimme lukea jonkun tietyn proteiinin valmistusohjeen. Otetaan tällainen esimerkkiä. Nyt tulee kuvaa tästä X-kromosomista, kromosomista joka määrää, että jos niitä on kaksi kappaletta yksilössä, niin silloin tulee naaras. Ja X-kromosomissakin on toimivia geenejä. Ja tässä on kuvassa laitettu esimerkiksi X-kromosomista löytyvien perityvien tautien kohtia. Mikroskoopissakin kromosomi näkyy tämmöisenä juovaisena. Ja se johtuu siitä, että kuinka paljon tiettyä emästä A, G, C, adeniin ja kuoniin ja sytosin ja niin edespäin on sitten sattumoisin siinä dna riimassa tällä tavoin syntyy tämä tietty raitaisuus tähän kromosomiin. Jokaisella geenillä on tietty paikka, locus, kromosomissa ja me voimme löytää vaikka tästä X-kromosomista sen kohdan, joka ää, ikävästi saattaa aiheuttaa tämmöistä perinnollista tautia, verenvuototautia, hemofiliaa. Tai siellä voi olla jossakin kohtaa tietty geeni, joka aiheuttaa määrää ihmisille vaikka hiusten väriä tai niitä geenejä voi olla vaikkapa muutama, jotka yhteisesti siihen vaikuttavat. Geenien määrä vaihtelee eri kromosomeissa yleensä niin, että mitä suurempi kromosomi, niin sitä enemmän geeniä löytyy mutta on kyllä poikkeuksiakin. Tietyt, pienemmätkin geenit sisältävät toiminnallisia geenejä sitten enemmän, mitä vaikka tuo numero 4 sisältää. Ja vielä kertauksena, tässä nähdään myös tätä pakkaustekniikkaa. Vitosessa on tämmöinen X-muotoon jakautumista varten tehty kromosomi, jossa on kopio tästä DNAsta. Se on kiinni tämmöisellä sentromeerillä, joka on tuossa. Ja tämän näköisenä oikeastaan dna riima on toimivassa solussa tällaisesta. Aletaan etsimään niitä oikeita, tarvittavaan proteiinin kohtaa, mitä aletaan sitten synt syntetoimaan. dna riima on vielä pakattu tämmöisten proteiinipallukoitten istoneiden ympärille. Saadaan vielä tällä tavoin tilaa.